السلام عليكم كيف الشباب كيف اخباركم <تصفيق> كيف الاحوال كيف اموركم طيب بسم الله الرحمن الرحيم رجعنا بمقطع مثل ما نزلت بالجروب الفيسبوك انه عم يجيني الحقيقه كتير طلبات ل كيف وضع او كيف شكل ايليت موجات ايليت في الموجات التصحيحيه اللي هي 2 4 بي ف الموضوع طبعا هو انطرح من قبل يعني من شيء تقريبا اشهر وهلا طبعا نحن بدنا نحاول نرجع ناكد اكثر واكثر ونحاول نعطي امثله يعني بشكل اعمق ان شاء الله تعالى، طيب يا جماعه باختصار بسم الله الرحمن الرحيم احنا في عندنا ثلاث انواع للتصحيحات مثل ما انتم بتعرفوا التصحيح العكسي اللي هو بيتضمن وتد وعلم بس اللي طبعا كل نموذج هو يعني كثير تم شرحه سابقا يعني التصحيح العرضي هو مثلثات مثلث مسلس قائم صاعد مثلث قائم هابط مثلث متساوي الساقين مستطيل رايه التصحيح المركب هو جمع العكسي والعرضي ماشي طبعا والمركب كذلك الامر رجعوا للنماذج المركبه كمان شرحنا عنهم كثير والعرضيه كذلك الامر طيب يا جماعه باختصار نحن اذا في عندنا طبعا نحن هلا عم نحكي على 2 اتنين... على 4 وعلى بي فقط لا غير اللي هن الموجات التصحيحيه اما 1 3 5 اي سي هدول حكينا عليهم كثير كثير سابقا هلا بدنا نحكي عن الموجات التصحيحيه اللي هي اللي هن 2 4 بي واللي هن مثل ما حكينا بيجوا واحد بيجوا واحد من النماذج التصحيحيه الثلاثه طبعا بفضل الله عز وجل كمان هيدي وحده من اهم الاضافات اللي الله عز وجل فتحها علي طيب فنحن مثلا في عنا مثلا بفرض رايه هون، في عنا رايه، إذا بتتذكروا من شيء تقريبا ستة سب... ست شهور خمسة شهور وات ايفر يعني، حكينا إنه الراية هي إلى ثلاث أضلاع، ماشي؟ طبعا الراية اللي هون شايفينها هي بتكون ممكن تكون اثنين، ممكن تكون أربعة، ممكن تكون بي وات ايفر، أنا هلا بس بدي أشرح كل شيء عم أحكي هو يتضمن اثنين أربعة بي. عشان يعني بس نفهم على بعض من اول المقطع، ومثل ما دائما بقول انه قد ما فيك عيد عيد عيد المقاطع لانه الاعاده هم المهاره، طيب فنحن في عندنا ضلع اثنين ثلاثه بالرايه، هلا حاليا عم نحكي عن النماذج العرضيه. النماذج العرضيه، من ضمن النماذج العرضيه الرايه، في عندنا مستطيل، في عندنا مثلث قائم صاعد، مثلث قائم هابط، مثلث بسبب الساقين، طيب نفس الشيء بالاخير كل التراتبيه تبعهم نفس الشيء. نعطي مثال الراية مثلا الراية باختصار يا جماعة هذا الضلع هو ثلاث موجات هذا الضلع هو ثلاث موجات وهذا الضلع الأخير كذلك الأمر ثلاث موجات إلا بحالة كمان هي واحدة بفضل الله عز وجل من أهم الإضافات ممكن يكون خمس موجات يعني التراتبية ثلاثة ثلاثة ثلاثة أو آخر ضلع هو خمس موجات ايمتى بيكون خمس موجات؟ تعالوا نحن ناخذ الضلع الاخير ونحطه هون، واحد اثنين ثلاثة، خلص، طيب إذا طلع وقفل تحت نهاية ثلاثة فبدي يعمل خمسة بعدين يطلع، ماشي؟ فهو طبعاً ال ال اتفقنا إنه الراية عندنا ثلاث أضلاع، ثلاث أضلاع وآخر ضلع كذلك الأمر ثلاث أضلاع إلا إذا قفل هون مثل ما حكينا تحت نهاية ثلاثة بصير خمسة إذا أفل تحت نهاية ثلاثة بيعمل خمسة وبيطلع مرة تانية تمام تمام إلى هاللحظة تعوا مباشرة نعمل تطبيق على الأرض هلا نحن عم نحكي بحالات أولى <تصفيق> اللي هو النموذج العرضي آه... اللهم صل على الحبيب اللي هو النموذج العرضي آه... بالاتنين أربعة بي طيب نحكي باختصار أنا بجهز لكم إياه أوريدي على الجي بي بي يو اس دي على الويك 1 هلا هذه رايه هلا إذا بتطلع أنت على المنص هو قمة، قاع، قمة أدنى، قاع أعلى، ما صح؟ يعني يعني رايه ماشي. نزلنا لل لل الويك 1 الضلع الأول اللي هو هيدا هيدا هو ثلاث أضلاع. الضلع الثاني ثلاث أضلاع، الضلع الثالث ثلاث أضلاع. تعال ندخل الفن بقى، نحن ما كل مرة بنقول انه هذا السوق هو فن اكثر منه علم طيب تعال نشوف الضلع طبعا كل ضلع بده يكون مثل المركب طوله من ال 61 10% او 88 الى ال 110 90% بتتذكروا بالنماذج المركبه حكينا نفس الكلام الضلع الثالث او الموجه الثالثه بالضلع الاول طوله 161 10% او 88 الى 110% من طول الموجة الاولى طيب شايفين هون وصل لل 88 خلصنا من هيدي يلا نروح للضلع الثاني خليني اقطع لكم اياها تقدروا تفهموا علي اكثر عنا الضلع الاول الضلع الثاني الضلع الثالث طيب شوفوا يا جماعه بدنا نعتبره وصل هو لل 61 بدك لي بس قفل فوق لا طلعوا هي عباره عن موجه شبه عباره عن موجه شهريه امم خليني اشيل هيدا هل قفل شيء فوق ال61 هل قفل شيء فوق ال61 هون ده هون دخلنا الفن بقى هل قفل شيء تحت فوق ال61 لا ما قفل فوق ال61 فعنا موجه 2 ثلاثة ما قفل فوق ال61 قلنا 10% الموجه الثالثه باي ضلع هي ال10% وتسعين في المئة ثمانية إلى مئة وعشرة المئة تمام تمام هذا حكيناها بالنمازج المركب وهون نفس الشيء بتطبق الكلام طيب نزل للويك ونرجع لأمورنا طيب تمام لحد الآن نرجع بقى لآخر ضلع كذلك الأمر آخر ضلع وصل للمئة بالمئة طبعاً بدك تقلي إنه هو أفل تحت المئة بالمئة لا مش أفل نحن نحن دائماً منقول شمعة الفيبناتشي تبع المقياس الزمني موضع الدراسة يعني لو أفل بشمعة الشهر كان اختلف الكلام فهو أفل بشمعة الأسبوع هذا يعني ما بهم لو أفل بشمعة الأسبوع ماشي فهو وصل للمية بالمية تحققت عندي الرأي تحققت عندي الراية لك خلص روح يا فيبناتشي اتحققت عندي الراية قمة قاع قمة ادنى قاع اعلى طلع فهذه الراية يعني يعني يعني اتفقنا تجيب رقم اثنين او مش او اربعة و رقم اثنين او اربعة و رقم اثنين او اربعة و ماشي؟ ماشي لحد الآن؟ طيب هلا هذا الكلام يطبق كلياته على النماذج العرضيه فمع... فمعناه لما نخلص مع بعض النماذج العرضيه عرفنا تقطيعتها خليني ارجع اكد معلش مثلا نموذج مثلث مسلس... مستطيل ما هو قمه قاع قمه مس... قمه مساويه قاع مساوي بيطلع هذا الضلع كم موجه ثلاثة هذا الضلع كم موجه ثلاثة. هذا الضلع كم موجة؟ ثلاثة أو خمسة. وإذا أفل تحت نهاية ثلاثة بصير خمسة. فهو معناته ثلاثة ثلاثة ثلاثة أو ثلاثة ثلاثة خمسة. طبعا أول موجتين هن ثلاثات. آخر ضلع يا ثلاثة يا خمسة. ماشي. ماشي لحد الآن. طبعا يا جماعة بالمناسبة. نحنا شو عم نحكي؟ هي هي هي عم نقولها للمره الثالثه بهالمقطع او للرابعه، عم نحكي اثنين اربعه بي، شو معناتها؟ معناتها هي نماذج تصحيحيه. معناتها انا في عندي لسه هدف، مثل الحاله اللي هون لأنه أنا عندي هدف علوي عم يصير هالكلام. أما لو ما عندي هدف علوي فصار هذا نموذج عكسي. مثل والله نموذج قمتين أو أو رأس وكتفين أو أو ثلاث قمم أو أيا يكن. ماشي؟ هلا هذا المستطيل كذلك الامر شو بدكم هسه بالعرضي مثلث قائم صاعد مثلا طيب ماشي ها قمه قاع قمه مساويه قاع على ثلاث موجات ثلاث موجات ثلاثه او خمسه اخر ضلع فقط هو يا أو ثلاثه يا خمسه اول ضلع ثلاث موجات ثاني ضلع ثلاث موجات اخر ضلع يا ثلاثه يا خمسه خلصنا المثلث القائم الهابط كذلك الامر مثلث يساوي الساقين كذلك الامر المثلث يساوي الساقين وهكذا خلصنا نحن هلا مع بعض أه... اللهم صل على الحبيب بال بي... ال ال ال, ال... النماذج العرضيه اللي هي مستطيل مثلث قائم صاعد، مثلث قائم هابط، مثلث بيساوي الساقين والرايه. فهمنا كيف عندنا ثلاث أضل... ثلاث موجات، ثلاث موجات ثلاثة أو خمسة. وهذا الكلام اثنين أو أربعة وبي، طبعاً بالمناسبة إذا كانت اتنين. موجه تصحيحيه عرضيه فاربعه يا عكسيه يا مركبه والعكس بالعكس تمام تمام يا جماعه طيب انا رح اكتفي بهالمقطع هذا الصغير لحتى نمشي مع بعض خطوه خطوه تدربوا عليه كويس افهموه كويس المقطع الجاي ان شاء الله تعالى بنحكي بتراتبيه بال... موجات ايديت للنماذج العكسيه أو المركبة أو العكس لنشوف أو اثنيناتهم معا ما بعرف لنشوف إن شاء الله وبالنسبة للإخوة اللي سألوا عن الذهب يعني يعني مثل ما بتتذكروا لو هلا هيك شوي طلعنا يعني على طلعنا يعني شوي إيه إيه نحن يعني عملنا أكثر من سيناريو وحكينا بمقطع الفيديو اللي نزلناه ب بالفيسبوك ان هو يعني ماشي ماشي إلى صعود يعني ما في شيء هلا عم يعيقوا ماشي طالع إلى صعود وموضوع التحديث للذهب لم يحل الوقت بعد تمام بس أنا هون الحقيقة بدي نوه لأمر لشان بس هون كمان وحدة بفضل الله عز وجل من أهم الإضافات يا جماعة شوفوا ركزوا معي شوي إذا بتريدوا والله خليني لا معلش خليني تعا انت تمام طبعا نحن خلص اتفقنا على ال... خلصنا من الفكره الاولى اللي هي النموذج العرضي اثنين او اربعه وبي ماشي طيب نجي هلا بقى نحكي شوي صغيره عن الذهب الذهب مثل ما اتفقنا طالع ماشي مثل ما اتفقنا الذهب ان شاء الله تعالى هو الى صعود طيب هذا حكاني مقاطع كثير من قبل يمكن أه اول مقطع أه من بعد ما بلشت انا باليوتيوب فتره يمكن أه بسنه أه كان تقريبا شيء 1200 دولار الاونصه تم الحديث انه 2050 ثم والله اعلم سي سيكمل صعود طيب بس طبعا بمحطات هو ما بيطلع على بشقفه وحده مثل ما بتعرفوا هلا الحقيقه انا هون بدي احكي على نقطه مهمه حطوها ببالكم انه هي القمه يا استاذ هي القمة هي عبارة عن قمة كاذبة هي عبارة عن قمة كاذبة ليش قمة كاذبة؟ قمة كاذبة السبب الرئيسي انه السبب الرئيسي انه الموجات هون الموجات هون عامل خمس موجات واحد ممتد اثنين ثلاثة اربعة خمسة بقد ثلاثة واحد ممتد، اثنين ثلاثة، أربعة، خمسة، بعد ثلاثة، وهذا كمان حكي أصلاً. هذا السبب الرئيسي الأول. السبب الثاني، هل أقفلت هالقمة فوق هالقمة؟ هل أقفلت هالقمة فوق هالقمة؟ لا، هذا السبب الثاني. سبب الثالث عامل اختلافات قمه اعلى من قمه ولكن على دي ادنى فعامل اختلافات فهذه القمه هي كاذبه انتبه ماشي وبعدين طبعا عامل نموذج الشموع يابانية ونازل شوي وبعدين طلع طبعا للاسف للاسف انا سمعت حياه اكثر من محلل انه من هالنقطه الحقيقه من هالنقطه بده ينزل يمكن ال1500 دولار او 1400 دولار او حتى يمكن 1200 دولار وفي واحد قال 1000 دولار فانا شويه الحقيقه استغربت على كل الاحوال آه نحن هون شو في عندنا نموذج شو قمه قاع قمه مساويه هذا مين هذا قاع اعلى ماشي قمة قاع ليش قمة مساوية مش اعلى لانه ما افلت فوق دائما منقول اذا القمة ما مقفلة فوق القمة السابقة فهي بنفس المستوى تعتبر والقاع والقاع مثل ما حكينا فقمة قاع قمة مساوية لانه ما افلت فوق لو كانت اعلى قاع اعلى مثلث قائم صاعد وادى بعدين تحقق وهلأ عم يطلع يحقق اهدافه فعرفنا يا جماعة ليش هذه تعتبر قمه كاذبه عرفنا ليش؟ طبعا السبب الرئيسي بكل شيء حكينا ولولا هالسبب ما بنقدر نكمل للاسباب البقيه انه محل الشيب الاحمر عامل الخمسه دان خلص خلصنا واحد ممتد اثنين ثلاثه اربعه خمسه خمسه وثلاثه ببعض لو هيدي ما عمله كانت لا ما فينا نقول على هي كاذبه تمام بس حبيت الحيار نوه طبعا والله اعلم هو يعني هلا عنده الهدف الاول مثل ما حكينا اوريدي يمكن 1800 1815 شي من هذا القبيل و الى صعود ان شاء الله حتى في شباب سالوني والله آه انه بنشتريه ما بنشتريه كذا يعني ب... يعني اذا ما اشتريت لهلا توكل على رب العالمين يعني اعمل استخاره واشتري وان شاء الله ان شاء الله تعالى الى صعود طيب على كل الاحوال هلا هيك مقطع هيك لطيف لذيذ حبينا نحكي شوي عن الطلب اللي طلبوه الاخوه اللي هو الموجات التصحيحيه كيف يكون وضعها ودردشنا شوي عن الذهب تفضلوا هي المقطع ان شاء الله المقطع الجاي رح نحكي عن الاثنين او اربعه وبي اذا كان عكسي ماشي او اذا كان مركب او معا الله يعطيكم العافيه يا, يا رب نشوفكم على خير ان شاء الله تعالى السلام عليكم